<تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا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 qazafna fa kadhalika alqas samiri ayat 83 sampai 87 surah taha masuk Satu 1 ton tak besar pula setelah nabi musa selamat diberi keselamatan daripada firaun pergi ke sebelah sana dah maknanya pergi ke sebelah qursina Duduk di tebing bukit Ramai kaum Bani Israel Hidup bersama di situ Nabi Musa pun pesa Beberapa perkara Seperti mana yang kita dengar kemarin Tuhan suruh Bani Israel Suruh Makan, minum Hidup dengan secara baik Tuhan pula beri amarah Jangan kamu melampaui batas. Aku sentiasa Menerima taubat dan ampun dosa Kepada siapa-siapa yang salah Bagi orang yang berimeh Beramal soleh Dan orang yang duduk Di atas jalan yang benar Allah beritahu Kepada Nabi Musa Pada waktu Bani Israel duduk di Tepi-tepi bukit Tursinah saat ini Allah wahyu kepada Nabi Musa Hei Musa Mung naik bukit munajat ajak aku Aku nak uwi wahyu kepada Mung Iaitunya kitab Tawrah Ataupun pesenir Untuk kamu hidup bersama Dengan kaummu Dengan secara baik Adanya peraturan okay? Nabi Musa naik Duk di atas bukit sana Peser kepada Nabi Harun katanya Mung tu lu jaga Bani Israel ni molek Nabi Harun pun sanggup Nabi Musa naik apabila naik di sana kata janji, duk wayak siap-siap dah Belong pada nak naik ke bukit Nabi Musa besar katanya Mung hei Bani Israel jangyi duk mana hanhe ataupun jangyi duk Belok Umbang ambing dalam cara hidupmu, Duduk molek sudah Gapoh aku besar Aku rayak belakar kepada Harun Maka Nabi Harun pun Cara Cara ramai-ramai nasihat Rayak Tapi natijah hasil daripada Hak Nabi Musa besar Hak Nabi Harun tolong ku Kumdula saat ni tidak seperti mana yang Fadub Syed Orang yang ramah Yang duduk di bawah bukit saat ini, ni, Puak-puak Bani Israel Mula cari heloh Dan ditipu oleh Seorang so ramah-ramah tu Namanya As-Samiri Inilah yang Allah Ta'ala Sebut Seorang so manusia di kalangan Bani Israel Namanya As-Samiri Cuba kita tengok Ayat 83 Ayat yang Nabi Musa naik bukit tersina, Lepas tu klik dengan secara cepat-cepat. Cuba kita tengok dah. Dan apakah yang menyebabkan engkau segera datang kemari, Lebih dahulu dari kaum engkau, Wahai Musa? Ni tu her tanya. Kecek betul-betul lalulah dengan Nabi Musa. Apa maknanya adalah pimpinan Ar-Rahman, Lapis, semilai lapis. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa membawa tujuh puluh orang dari ketua-ketua kaumnya untuk menerima kitab Taurah. Bawa lagi, Ramai-ramai, Masya Allah naik ke bukit Tursinah. Tinggi bukit. Nak? Di gunung Tursinah, dalam perjalanan itu Nabi Musa terdahulu sedikit sampainya daripada mereka Lalu ditegur oleh Allah Taala Mengapa ia berbuat demikian. Nabi Musa ni orang orang gagah. Pas tu tukak duk di tangih dia, jalai gagah-gagah, naik apa cepat, turun apa cepat. Ha nah, ni sebagai tegoreh daripada Allah Subhanahu Nanti kita akan dengar cerita lepas benda ni, apa boleh. Nabi Musa cepat sangat. Naik apa cepat. Sebab apa? Nabi Musa jawab Qal lahum athari wa ajiltu ilaika rabbi litardha Nabi Musa menjawab mereka itu ado mengiringi daku tidak jauh dari sini. Maknanya, aku turun alik belakang tak jauh sangat. Aku gini ya Allah, ya Tuhanku dan aku segera datang kepadamu wahai Tuhanku supaya engkau redha akan daku. Itu Nabi Musa jawab macam tu. Jadi nak wujud jadi cepat-cepatnya siapa boleh dah menenangkan selalulah. Gapau yang tu hayat besar kepada Nabi Musa, ha, pakar cepat-cepat. Tak, tak ada kena duduk lenguh lenguh. Lepas tu, ya yes, sepatutnya kalau dia kita tengok dalam ayat ni pun, ketua ni yang kena buat gapau-gapau cepat. Barulah orang turut adik belakang pilih cepat. Kalau ketua cehai, tak ruk nanti nak tunggu. Lamat lah, orang adik belakang ni yang lamat. Inilah, orang yang jadi... Ketua kena bersifat pasang, Cepat Tegah Dan khija Adanya Peraturi Ada Ada wisaitat tu ketua Nabi Musa pun tunjuk Sifat kena dia Dan sifat Ketua Yang ada pada diri dia Ya kaya katanya Aku nak kita Cepat redha kepada Kewahaya Allah Tuhir pun kaya Ah ha, ketika Nabi Musa duduk di atas bukit sana dengan kaum dia 70 orang yang diceritakan di dalam tafsir ni. Qala fa inna qad fatanna qaumaka <Sessizuk> min ba'dika wa adallahu Sini lah. Nabi Musa tahu Allah Taala wahyu kepada dia setelah selesai urusan itu maka Allah berfirman kepada Nabi Musa Raya apa tu? Sesungguhnya kami telah mengenuhkan kaum engkau satu fitnah. Ujiya sepeninggalanmu. Makna apa tu? Masa mung tinggal, puak mung haduduk di bawah bukit sana tu. Tuhar raya katanya. Kami uji mereka itu. Uji dengan apa? Dengan benda besar. Dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Ini kalau dia kita tengok dah tafsir pun ada, lepas tu ulama-ulama mari tulis kesoh-kesoh yang ada di dalam Quran, kena ada namun seorang ya manusia, iaitunya Al-Samiri siapa dia Al-Samiri hebat setara mana dia tu dengan secara umum, eh? belum pada kita nak baca dalam isi ni Al-Samiri ni adalah orang yang duduk sekali dengan Bani Israel dia pun selamat daripada Fir'aun dulu juga, ya? maknanya tekah duduk sekali dengan Nabi Musa ni. dia tunjuk diri dia Orang berjuruh, Orang baik. Dia tak lawa Nabi Musa. Dia tak jawab mulut. Tapi, tu Tuherwi kepada dia ni, Pesan cerdik, Pesan bijak. Dia pun nak cari peluai lah. Kalau dia Nabi Musa tak ada, Nanti aku nak haru. Lagu-lagu mana aku nak haru. Aku nak pauhu, Orang-orang ramai ni. Supaya ke apa? Supaya percaya kepada aku. Kecek mudah-mudah, ya? Orang kedai berkata, dalam lekelum nah maka dia buat ke apa tu dia suruh orang ramai eh, bukan mula-mula sekali dia kecek kepada orang ramah. dia katanya Musa tinggal dah bukit ni Musa tak ada ke ayat katanya nak balik bila orang-orang hotgi sekali dengan dia pun tak ada nak besai gapo lama orang ni duk tunggu seminggu dua minggu tiga minggu pagi pun tak 40 hari duduk atas bukit cuba kita gambar, 40 hari dengan tak ada peset, kata nak klik bila, saya miri, yang duduk sekali dengan ramai-ramai orang, buat bani Israel, yang pauhu kepada orang ramai semua, yang rakyat kata gini, kita ni tak ada tipung, tak ada tipung, tak ada tepat kita nak tupai, nak sembah, nak gapa, gini, siapa ada mah, ada kakah-kakah, orang perhiasa, orang taruh sikit sebanyak dalam puyuk belangu, go to go ni go ni, pakai wak tubik berhabis. Nak wak apa tu? Kita nak wak patung anak lemur. Maknanya nak wak tokong anak lemur. Tak tahu kak, yang mari mikir lagu mana tu? Dia tak sewa tokong orang. Tapi nak wak tokongnya, anak lemur. Maka, Pakak mari bakar, mah saat ni, Letok letok, letok letok letok letok betuk betul jadi anak lembu. Ini tersebut di dalam sejarah, katanya apabila anak lembu tu saat ni hawat daripada mah letak tempat tinggi. Dia letaknya terpada tempat tinggi. Kebetulan ha ni kebetulan berlaku, dia buat apa sangat ada ada lubah hidung. Ada lubah hidung, tiba-tiba angin tu mari pupu apa tu, syaitan mari wu jadi bunyi soro bunyi wow wow angin masuk duk dalam apa, hidung anak lembu sat lalu tu lah samiri ni pakai royak ah oh, jalan orang ni tengok ni hok kita buat ni tengok boleh ada soro ni pagi kita pangkat semua daripada orang hok pasang kedai ber dalam kelong sat ni nyok pakak keroh orang-orang ramai Katanya kita semua anak lembu ni dah. Sebab apa? Anak lembu boleh kecek. Boleh ada salah. Pakat semua lah mereka. Yee, yee, yee. Siya malah. Ada apa-apa Pakak mari minta dengan anak lembu. Inilah yang Allah ta'ala raya. Wa adallahu musamiri. Lepas wadah tu, Musa ila qawmihi ghadbana asifa. Nabi Musa tahu. Hmm. Dia dah tahu bukit. Turun mari dalam keadaan nok-nok marah Sungguh Dia tengok sekejap jauh lagi Duduk halik bawah ni duduk Duduk semua anak lembu. Belum pada Nabi Musa nak turun Cuba kita tengok sikit dalam Pimpinan Ar-Rahman ni Nomor 9000 Setelah selesai menerima kitab Tawrah Allah Ta'ala menerangkan kepada Nabi Musa Supaya ia mengambil berat Terhadap kaumnya Hai khuam samkan Mengambil berat ni Bukan piku benda berat Jangan diperhatikan, jangan diperhatikan begitu. Mengambil berat artinya, Hai kuam samkan kepada kaum dia, Mereka dah sepengin, sepengin, sepengin, sepeninggalannya telah diuji dengan dikenakan cuboe Dan mereka kebanyakan telah disesatkan oleh Samiri. Sehingga mereka terdorong menyembuh patung anak lemu. Samiri ialah seorang munafik. Haa nah, ni sauge munafik kerana io pada zahirnyo mengikut agama nabi Musa tetapi pada batinnyo masih berpegang kepada kepercayaan datuk neneknyo iaitu penyembah lembu Masya Allah ha, ni tak ada arah ni timbul munafik di kalangan bani Israel masa nabi Musa alaihi salam namonyo samiri to have ada dalam qura'at ada ada leh as-samiri tapi tak apalah nayaat katanya sebut mudah-mudah samiri lalu tu faraja musa ila qaumihi ghadbana asifa maka kembalilah nabi musa kepada kaumnya dengan perasaan marah dan duka cita hak ye ada pesan pek pek pek pek dulu kaum dia buat tak ingat dengan sebab samiri saat ni dok dok dok hagu ramai-ramai Bani Israel qala ya qaum nabi musa kata alam yaidukum rabbukum wa'dan wa hasana afatala alaikumul ahdu am arattum ay yahilla alaikum ghadabum mir rabbikum fa akhlaftum maw'idi ni soalan ni yang nabi musa tanya wahai kaumku Bukai koh tuher kamu telah menjanjikan kamu Dengan satu perjanjian yang baik Nak katanya Belum pada aku nak tinggal puakmu Semua Aku ayat Pesan ni Allah Ta'ala kepada mu so, so so so so so Sebagai janji daripada Allah Lagu mana tu perjanjian yang baik ialah Itu ialah menurunkan kitab Taurah Kepada Nabi Musa Ini Nabi Musa bersama saya Aku nak gi ambil benar molek Kepada puak-puakmu mari nak bui sebagai apa ni sebagai pengajar boleh jadi panduai dalam hidup Ap, patutkah kamu merasa masa pemergianku menerima apa yang dijanjikan itu sangat lama ini nabi musa tanya lama aku aku pergi 40 hari ni buat kamu rasa lama ke lagu mana dia cerita ada -da. orang ada saya menunggu dia lama cuba kita tengok kita perhati kita sendiri tak ada kira siapa-siapa ni tunggu orang okay, kadang-kadang 10 minit tu kita berasa lama dah kita janji pukul 7 mari orang tu punya sanggup ya ya ya tak apa-apa apa. pukul 7 orang nak nak, nak, nak siapa asli tu kita pergi pak tu kadang-kadang belong pada pukul 7 lagi dia tengok je eh 7 5 minit dah ni eh 7 8 minit dah ni kan nah, no, ni tak sapa lagi ha, tengok orang dia menunggu dia berasa lama tapi orang dia tak tunggu setengah jam buat ig je tak ada bekas apa sebab apa sebab dia tak ada nak tunggu gapo kaum dia tu no, duk tunggu nabi musa bila nak siapa? Itulah nabi musa berasa kat, tanya katanya buat mu berasa lama aku aku, aku gi. Masya Allah. nak habis situ atau kamu sengaja menghendaki supaya kamu ditimpa kemurkaan dari tuhan kamu nabi musa tak tanya lagi Lalu kamu menyalahi Perjanjian kamu denganku Masya Allah Ini satu Dia panggil satu benar Yang sangat penting Yang berlaku pada masa itu Saya akhiri tak, saat ini baca Ayat 87, saya nak beritahu sini Tapi nak, nak baca sikit lagi bawah. Nota kaki Bismillahirrahmanirrahim Janji mereka kepada Nabi Musa ialah mereka akan tetap berpegang kepada agamanya sehingga ia kembali dari menerima kitab Taurat. Ha tengok. Janji pek, pek, pek, pek, pek, pek, pek. Tapi apabila diharu oleh Samiri, maka orang ramai pun apa? Pakak tidur, ogel hak. Okey okey, okay, okay, okey okey kedai best Sebab tu satu perkataan orang arak dia katanya Orang ramah ni Ini satu pengajar kepada kita Orang ramah ni Dia jadi pok turuk Dia jadi pok turuk Kalau tak silap saya Wallahualam ni Hadis kau kata-kata hukama. Orang ramah ni Kalau hadis pun Nabi sebut katanya Kal ibilin mi'ah Kal ibilin mi'ah seperti uto yang diikat-ikat-ikat-ikat-ikat-ikat tambah ekor dia dengan seko lagi seko seko seko seko seko suporing asiatu ekouto dia zami dulu ni orang menegor dia ambil barel tak atas uto letak-letak atas uto-uto orang hak bawa uto duduk depan sup dengan kabuan fatapi dah Nuh, Bawa. Orang ore hak tolong kuap kumuto ni duduk belakang sup jadi tak ramai orang okay, hok carok ka uto duk depan ngan duk belakang. Lepas tu ada cone hok pasang nit nanti nak plon di tengah-tengah. Ya gi kerak tali. Selak tali uto hok hok hok hok apa? Hok diikat ikat ikat ikat ikat. Ya kerak pas. Ya wak gi line. Hok ni wak gi kono, hok ni wak gi line. Ogah duduk ale belakang apa ye bakak tidur. Ya tidur sebabkan sebab uto diheret cung gi kod lain dah. Nabi pun rakyat. Katanya orang ramah ni suka dengan utah yang diheret tu. Heret dia kat mana dia kat tu. Inilah. Nabi berser kepada kita. La takun imma'ah. Jangan kamu jadi pak turut. Turut belakang. Tak ada kira kena tak kena. Turut belakang. Kalau orang kena malak. Tapi orang bosennya orang tak kena tu. Sebab tu kita nak turut siapa-siapa pemimpin kau, tuk nebel, tuk kemenin, ayuk obatah kau, tesban kau, ayuk rata menteri, kau, raja kau, presiden kau, kena ada cup yun kita. Walaupun kita nampak hebat orang itu, tapi kena ada cup yun kita. Kena kita turut. Tak kena jangan turut. Saya yakin katanya, orang sekarang ni, orang cerdik, orang bijak. Tapi dia tengok, dua ruamnya, Masya Allah, kita tak kerasa. Itu arus dia panggil nilah kita pula. We ada wian dalam kehidupan kita nak tidur tidur nak hak betul hak molek walaupun sedak serama mana orang tu mengajar orang ni royak orang tu apa jangan tidur dengan buta tuli ni nak set pada akhir wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh